כאשר נפרדנו בסרטון האחרון, ניסינו למצוא מה הגודל של המהירות ההתחלתית, על מנת שהכדור יעבור את מפלצת הירוקה, הגדר של אצטדיון פנוויי, בהנחה שהחובט מכה בזווית של 45 מעלות. ו... והוא חובט בגובה מטר מעל משטח תחנת הבסיס, המפלצת הירוקה נמצא 96 מטרים משם, וגובה 11.3 מטרים. רכיב ה-X של ההעתקה, כאשר זה 96 מטרים, ורכיב ה-Y של ההעתקה, שזה 10.3 מטרים, לא 11.3, כי התנועה מתחילה בגובה של מטר אחד, ואז צריך לעלות רק עוד 10.3 מטרים גבוה יותר. אז הכנו את הבעיה לפתרון, והכנו את הנוסחה שהסקנו בסרטונים הקודמים. על העתקה כפונקציה של הזמן, המהירות ההתחלתית והתאוצה שלנו, וכעת אנחנו מוכנים לצאת לדרך כאשר יש לנו את כל החומרים הדרושים. ניישם את זה. מה שנחמד זה שבסופו של דבר נצליח לפתור את המרכבים האופקיים והאנכיים באותו זמן כל הווקטורים שלנו, בסימון הנדסי, תשלובת של כבולות של וקטורי i ו-j. זה מה שאנחנו נעשה. אז ההעתקה שלנו כפונקציה של זמן, נרשום זה. נרשום זה בירוק, וזה יהיה ל-v index i כפול t. ובכן, v index i זה כל העסק הזה. אם מכפילים וקטור כפול סקלאר ו-t זה סקלאר, זה פשוט מספר, אז פשוט מכפילים כל אחד, פשוט מכפילים כל רכיב בכמות הזו. זה שווה לשורש של 2, רגע שנייה, תנו לי, תנו לי פה סדר את זה יפה. כן, החלק הזה, החלק פה, ניקח אותו, זה שווה לשורש של 2, חלקי 2, כפול הגודל של המהירות ההתחלתית, כפול זמן, כפול i, פשוט הכפלתי את זה בזמן, לשני האלה, נכפיל uh, בזמן. אז, שני הוקטורים האלה ועוד שורש של 2 חלקי 2 כפול v-index i כפול זמן, משום שאנחנו uh, מכפילים זה בזמן כאן, כפול j. זה v-index i כפול t, אולי נרשום את ה-t בצהוב רק כדי שתראו שזה t. רק הרגע יפצנו את t הזה של שני העברים, לכן המיירות האתחלתית שלנו הוא דבר זה מופיעה בחול הדברים האלה. נסמננו בו ב-ב-כ, בחול המיקרים. אז שאנחנו נוכל להקלידות פה רור, זה מופץ בחול הדברים האלה. וכאן אנחנו מדדים את גודל וקטור התוצאה. אנחנו מקפלים זה ב-ת-בריבוור חלקי שתיים. אנחנו אנחנו כל דבר כאן ב-ת-בריבוור חלקי שתיים. אינך הדבר א, לכן נוכלitty ל-מיזה כל מה שיש לנו, כל מה לנו זה הדבר ג. và אנחנו מחפילים זה ב-ת-בריבוור חלקי 2. כל זה זה וקטור, כפול t בריבוע חלקי 2. אם נכפיל זה ב-t בריבוע חלקי 2, נקבל את זה חלקי 2. זה 9.8 חלקי 2, שזה 4.9, ואז ה-t כפול j. t בריבוע כפול j, חלק הזה כאן נותן לנו את זה. פשוט הכפלנו את t חלקי 2 כפול מינוס 9.8, כדי לקבל את הגודל כאן. ו וזה יהיה בכיוון הענכי, למרות שהסימנה השלילי הזה מציין לנו שאנחנו יורדים בכיוון הענכי. כעת זכרו, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים למצוא, מה שאנחנו רוצים למצוא, זה מה צריכה להיות המהירות. אנחנו צריכים כאן כמה אילוצים, כי כאן יש לנו שני נעלמים, יש לנו אתי ויש לנו אתבי, אך למזלנו נוכל לערוך שתי משוואות, משום הקיר, נקרא אז את uh, הקני הדרש שצריך להיות 30 ו-36 בקיבוץ נועכי 30 שבקיבוץ נועכי זה 96 ו-6 מטרים בקיבוץ נועכי, כן, 30 מטרים. Okay. ו-14 מטרים בקיבוץ אנחין. לכן זה עוד 14 נקודות 3 מטרים בקיבוץ אנחין. נירשום זה, כן? איך נארוח שתי משורות, כן? מהו הרחיב האופקי? מהו הרחיב שלנו? של כל העניינים כאן, הרחיב האופקי של כל זה, זה כפול וקטור i כמובן, זה, זה יהיה שווה לזה. ומה הרחיב האנכי? מה הרחיב האנכי? הרחיב האנכי שזה כל מה שמוכפל בוקטור j, ולמעשה נוכל לקבץ אותם, נוכל לחלץ את וקטור ה-j, זה דרך אחת לחשוב על זה. כל זה צריך להיות שווה לזה, זה צריך להיות זה. זה... זה מייצר לנו למעשה שתי משוואות עם שני נעלמים, ומאפשר לנו לפתור את ה-V הנדרש כדי לעבור את המפלצת הירוקה. שם בהצטדיון. אז ננסה את זה עכשיו. זו המשוואה הראשונה, אנחנו מקבלים שורש של 2 חלקי 2, שורש 2 חלקי 2, כפול המהירות ההתחלתית, כפול הזמן. זה צריך להיות שווה ל-96, נכון? הגודל כאן צריך להיות שווה ועל אותו גודל כמו זה, כאשר נדבר על רכיבי j נוכל לחלץ החוצה את כל רכיבי ה-J, נוכל לחלץ רכיב J כאן, אז כל זה מוכפל ב-J, כל זה מוכפל ב-J, למעשה, פשוט פירקנו זה, פשוט פירקנו זה, לכן זה הגודל של הכיוון האנכי, וזה צריך להיות שווה ל-10.3. המשוואה השנייה שלנו הם שני נעלמים, היא שורש של 2 חלקי 2, כפול הגודל, כפול הגודל של המהירות ההתחלתית, כפול זמן פחות 4.9 כפול T בריבוע, וזה צריך להיות שווה ל-10.3, 10.3. אז המטרה שלנו זה לפתור עבור v-index i, כדי למצוא את הגודל של המהירות ההתחלתית. מה שנוכל לעשות זה לפתור עבור t, העבירים של v-index i נכנסים בחזרה העינה, נפתור את זה עבור v, זה המהירות ההתחלתית הנדרשת. אז, מה יש לנו, או של של זה? אז על מנת לפתור t זה די פשוט. פשוט נחלק את שני האגפים בשורה של 2 חלקי 2 כפול v-index i, שורש של 3 כפול v-index i, אלה מצטמצמים. מצטמצמו לנו, ונקבל t שווה 96 חלקי כל זה, שזה אותו דבר כמו t שווה ל לחלק בשורש של 2 חלקי 2, זה כמו להכפיל בשורש 2, 2 חלקי שורש 2, שזה פשוט השורש של 2. אז נעשה זה. נעשה זה כאן. Uh, זה כאן, נרשום את זה פה, אז 96 חלקי השורש כ presidency שreencientי שואה ל-96 Okay חלקי השורש כ Galaxy how chips2 וכ exemplo ו-2 חלקי השורש של 2, זה, פשוט, uh, זה פשוט שור ש שנים זה מפשר לש spices חלק ח emoji זה 96 כז İs choice של 2 חלקי מהירות ההתחלתית נוכל ל- plastic liters קצ permitted לאח תמציב lett השנייה שלנו נציב זה כאן. כאשר כל פעם שאנחנו רואים את t, תהיה לנו משוואה אחת אם נעלם. אנחנו נקבל שורש של 2, נעשה את זה בכחול, כאן בכחול, נקבל שורש של 2 חלקי 2 כפול הגודל של המהירות ההתחלתית כפול זמן. מצאנו שהזמן זה כל הגוש הזה, לכן זה כפול 96 כפול השורש של 2 חלקי v, index, i פחות 4.9 כפול t בריבוע, פחות 4.9 כפול T בריבוע, נשומת זה כאן, ועכשיו uh, אנחנו מחפשים, רוצים לדעת uh, כמה זה T בריבוע. T בריבוע זה אותו דבר כמו זה בריבוע, לכן זה מינוס 4.9 כפול 96 בריבוע כפול שורש של 2, זה אם כן פשוט 2, וכל זה חלקי V אינדקס I בריבוע. V אינדקס I בריבוע. אז uh, זה מה שקיבלנו. ועשיתי את זה נכון, כן, אם נעלה את זה בריבוע, 96 בריבוע כפול שעור 2 בריבוע, שזה פשוט 2 חלקי ואינדקס אי בריבוע, וזה צריך להיות שווה ל-10.3. כעת אנחנו צריכים לפתור את זה עבור ואינדקס אי, זה נראה מפחיד, אבל זה לא יהיה נורא כל כך אם פשוט נאמין ונתרכז בבעיה. אז שימו לב. קודם כל צריך לפשט, יש לנו v index i במונה וגם 1 במחנה, שני אלה מצטמצמים, ואז יש לנו שורש של 2 כפול שורש 2, ושורש של 2 שורש של 2 זה פשוט 2. יש לנו 2 במונה ו2 במחנה, אז, זה, זה מצטמצם. העבר הזה מפושט ל-96, שזה נחמד. זה עוזר לנו, מכל על החיים. אז 96, ואז יש לנו פחות כל החלק הזה, חלקי v index i בריבוע, לכן נמצא עכשיו... מה כל זה? נפתח ונחפיף את הכל בצד המחשבון. יש לנו 4.9 נקודה תשעה, כפול תשעים בריבוע, כפול תשעים בריבוע, כפול שתיים. שזה תשעים שזה כנראה חונק כי זה יברך ארבעה אלף. כן, זה תשעים אלף שש מאות ושישה עכשיו, נזכור את המחשבון פה רק, ונרשום, פחות, הנה, זזנו ו-16 חלקי v-index i שווה ל... אנחנו יודעים שזה שווה ל-10.3. אנחנו יודעים שרצוי לפשט, אז uh, נחפיל הכל. את כל מה שיש לנו כאן, אנחנו נחפיל ב-v-index i בריבוע, 96 כפול הגודל של המהירות ההתחלתית 90,316. טוב, זה כל העיקרון בהכפלת כל זה בזה. אנחנו רוצים שזה יתפשט לנו. אז היינו במחנה יותר, זה שווה ל-10.3 כפול v-index i בריבוע, וכעת נוכל, שנייה נביא זה לפה, בואו נעשה כמה דברים מעניינים. בואו נחבר, בעצם נחסר 10.3 כפול v-index i בריבוע משני אגפים, פחות מינוס 10.3 כפול v-index i בריבוע, ונחבר 90,316 לשני האגפים. נוסיף את זה פה, 90,316 בשני אגפים, ומה נקבל? באגף השמאלי, באגף השמאלי שני אלה מצטמצמים, נכון? הם מצטמצמים לנו, אחד עם השני. אז אם ניקח 96 פחות 10.3, 96 פחות 10 זה 86, ונחסיר עוד 3, זה 85.7 כפול v index i בריבוע. נרשום זה, שווה לבאגף הזה שני אלה מצטמצמים, זה שווה ל-90,316. אוקי, אז נוכל לחלק את, את שני העגפים, ונחלק אותם בשמינים 857 נקודה שבעה, ונקבל V, 인덱스 I בריבועה, וזה ממה שסופ. זה, שווה לזה. זה כאן, שווה לזה כאן. נשלף את המחשבון, נשוו. זה שווה להכמות הזאת, חלקי שמינים שזה 1053 בערך. נגיד, 1053 או 1054, אם נעגל. אז 1054 זה במטרים בריבוע, 1054 מטרים בריבוע לשניות בריבוע. לא רשמנו זה יחידות, אך כדי לפתור עבור V-index פשוט נוציא שורש משני אגפים. אז V-index השורש של זה, נוציא שורש מזה, השורש של זה ייתן לנו 32.5, וסיימנו. זה מה שרצינו לדעת. אז ישום כאן, V-index 32.5, זה יהיה במטרים לשנייה. אלה יחידות שאנחנו מתעסקים בהם. עסקנו אה, במטרים ושניות וכל השאר. אם כך זו המהירות של הכדור, הגודל של המהירות ההתחלתית, כאשר נתקעים עם המתמטיקה, לפעמים שוכחים בכלל מה אנחנו עושים. אז אם אנחנו חובטים משהו ב-32 מטר לשנייה, בזווית של 45 מעלות, בגובה מטר ממשטח הבסיס, מטר אחד מעל הקרקע, בית סטדיון, פן וויי, זה פשוט יעבור או יפגע, ככה בקצה העליון של הגדר, של מפלצת הירוקה, אם המהירות תהיה גדולה יותר ממה שרשמנו, אם 33 מטר לשנייה נגיד, אנחנו מניחים שההתנגדות האוויר היא זניחה וזה לא מעט אותנו, אז נוכל להעיף את הכדור מעל המפלצת הירוקה, זה בזווית אופטימלית של 45 מעלות. אם הזווית אינה אופטימלית, נצטרך להקנות יותר מהירות התחלתית לכדור, או יותר גודל בבקטור. ואם בא לכם בשביל הכיף, אפשר להמיר זה לקילומטר לשעה אפשר את המהירות למכונית או מהירות uh, שיותר מוחשית לכם,